Este război total. Fostul director FIA îl desfineaz pe Donald Trump, prezintă amenincare semnificativ la adresa statului de drept. Donald Trump prezintă amenincare semnificativ la adresa statului de drept. Apreciază fostul director e fiai James Comay, care sugerează ce ale sublinierei partidului republican să fac complici ai acțiunilor sale, relatează AFP, conform News. În opinia postului subunieră EF al Policiei Federale, destituit pe 9 mai 2017, statul de drept nu este încă în pentru ce este solid subunieră rezistent, însă are nevoie de atenție clip de clip, a declarat el într-o înregistrare, în public, a podcastului de New York Radio Hour, produs de postul public de Radio Vic Studio revista de New Yorker. Deoseb pe temen, James Comey își subliniere îi promovează cartea Higier Royalty, True, iesand Ladership, lansat Marge, aflat în topul vânzărilor pe site-ul Amazon. Postul avocat sublinierei procuror federal, în vârstă de 57 de ani, îl prezint în carte pe Donald Trump ca pe un personaj mecinstit sub egocentric, comparându-i metodele cu cele ale unui cap mafiot. Cristo nucleara, nucleară, va publica filmul cu Laura Kodroa Kovacic. În opinia sa, ale sublinierei republicani din Congres se fac, în prezent, complici, ai acțiunilor pre-sublinierea Statelor Unite. Ace subliniere pi oameni trebuie să, sublinierei. No întrebare, a răspuns el unei întrebri despre presubliniere din Telerepublican al Camerei Reprezentancilor Paulerian sublinierei, omologul său la Senat Mitchung-Hongel. Nu doar acest subliniere piconductori, ce le voi spune nepocilor mei. Ce ce au priorități politice, dar într-o zi nepoci vor subliniere, privor înca despre asta la subliniere cu al subliniere, ei se vor întreba ce a fost acolo. Ce-aci ce făcut? Punct. Pentru o reformă fiscală sau un magistrat la Curtea Supremă, au compromis și a ne face să fim ceea ce suntem. Suntem doar o colegie de idei, de valori, de aspirații.